Дякую оперативність, дуже приємно так говорити. Дякую, дякую. Плетіння сіток для українських військових – покликання, що прийшло разом з війною, розповідає Валентина. В різний час до 20 людей працюють разом з нею. Ну, з вересня, так. Коли як, коли кожен день, коли, коли через, через день. Олена ділиться технологією плетіння. Спочатку об'язували її тканиною, потім тканину крест-накрест. А потім вже в ці дирочки влетали ткань. І виходилася така ж сіточка. Координує діяльність Наталя Ємельянцева, яка привозить всі необхідні матеріали. За її словами, вже вдалося зробити близько 50 сіток різної величини. До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну працювала вихователькою в дитячому садку. Волонтерила та разом з родиною розбудувала музей в одному із нинішніх прифронтових сіл. Колекція збиралася, щось купувала, щось дарували люди, щось взагалі знаходилося на якихось смітниках. Старочників приблизно десь до 200 штук колекції. Вона зараз знаходиться в Миколаїві. Вишиванок 20-30, посуду. Теж ну, до ста штук. І багато, звичайно, такі вже побутових речей, я ж кажу, ліжко, шляба, ікони. Волонтерити жінка почала з 2015 року, коли в театрі зустрілася із пораненими українськими військовими. Згадує ту розмову в буфеті. Я кажу, хлопці, підсаджуйтесь до нас, давайте каву разом вип'ємо. І почала голосно кричати ну, «Слава героям». І весь зал тоді почав плескати, почав аплодувати. вони присіли за наш столик, і люди всі почали до нашого столику підносити, хто бутерброди, хто каву, хто цукерки. Наступного дня вранці ми вже були готові їхати, і в нас було декілька тортів готових, і ми тоді вже почали їздити до цих хлопців, і так вже естафета пішла-пішла далі. З тих пір старається двічі на місяць доставляти військовим продукти – у шпиталь і на передову. Зокрема й домашні – кекси, пиріжки тощо. Сьогодні разом з сусідкою Євгенією печуть тертий пиріг. Ще одна волонтерка побажала залишитися інкогніто. Тетяна Івановна випікає пиріжки кожен день. Вона встає дві години ночі, робить там пару печі. І десь у 9 ранку нам ящик пиріжків. І вона не хоче, щоб її називали. Вона дуже скромна. Наталя Ємельянцева каже, зібрати гроші на продукти і матеріали для сіток допомагають небайдужі Миколаївці. Комунікація в основному відбувається через соцмережі. Відволіктись від думок про війну допомагають книги, зокрема історія Миколаївщини. Наталя говорить, вірить у перемогу і буде робити все можливе, аби наблизити її в тилу. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.